Ένα άλλο κανόνα μου σχετικά με αυτού που δεν ενδιαφέρονται είναι να του αφήνουν να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επίση, αν διακρίνω ένα δισταγμό, δεν τον παραμερίζω, δεν τον βάζω στην άκρη πάντα, αλλά τον βγάζω μπροστά. Ειδικά στην πρόσκληση. Δηλαδή, αν ας πούμε προσκαλέσω κάποιον να έρθει κάπου ή να μπει, να δει ένα webinar ή οτιδήποτε, και διακρίνω ένα δισταγμό, το, το λέω. Λέω... Ε, δηλαδή, μπορώ να προσκαλέσω κάποιον να του πω: με Δευτέρα έχουμε μία ενημέρωση το βράδυ, με, μέσω Ιντερνετ. Αν σου στείλω οδηγίε, θα μπορέσει να μπει. Και μου λέει, ε, ε, Ναι, ναι, ναι, στείλε μου, θα μπω. Λοιπόν. Και εγώ διακρίνω ένα δισταγμό. Θα του πω, ξέρει, διάκρινε ένα δισταγμό στη φωνή σου. Έχει κάτι άλλο κανονισμένο για εκείνη την ώρα. Δεν θα αφήνω δηλαδή έτσι. Αν μου πει, Ναι, έχω κανονισμένο, θα του πω, Οκ. OK. Οπότε θα το αφήσουμε για τώρα. Και ε, αν ξαναπροκύψει κάποια ενημέρωση, θα ενημερώσω. Και μου πει, ε, όχι, δεν έχω κάτι κανονισμένο, απλά. Ε, το σκέφτομαι, ε, να δω, ξέρω εγώ, μήπω κανονίσω κάτι. Του λέω: Κοιτάξτε, αν δεν έχει κάτι κανονισμένο, μην κανονίσει κάτι άλλο, κανόνισε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντική ενημέρωση. Θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, στην οποία θα μπορέσει να πάρει όλε τι πληροφορίε που χρειάζεσαι για το τι ακριβώ κάνουμε και το πώ αυτέ τις πληροφορίε μπορούν να σε βοηθήσουν να δημιουργήσει το εισόδημα που θέλει. Οπότε, αν δεν έχει κάτι κανονισμένο, μην κανονίσει κάτι άλλο, κανόνισε να είσαι εκεί. Άρα λοιπόν, αν δω ένα δισταγμό, τον αναφέρω το δισταγμό, τον αφήνω έτσι.